Понад дві доби евакуйовані маріупольці долали відстань до Запоріжжя. Зокрема, співробітниця металургійного комбінату «Азовсталь» Наталія Бабеуш, яка перебувала у тамтешньому сховищі майже два місяці. Каже, аби розважити там малечу, влаштовувала конкурси малюнків. Їх вона залишила у себе як оберіг. Емоційно важко, бо? тому що сам не знаю, що буде завтра, вийдемо ми, чи ні. Діти, щоб відповідати від війни, я проводила для деток конкурсы. Призами объявлялись какие-то найденные в рюкзаке конфеты. Муж у меня электрик, он делал детям фонарики, потому что мы были без света. Ну такое вот. И детки то бишь, получали призы за свою работу. Ось у нас була стіна, де у мене відбувала роздача їди, дітки вивішували свої рисунки. це було стимулом, для того, щоб проспатися утром. Олена Облапінська з 13-річним сином Валерієм сиділа у підвалі своєї багатоповерхівки. Розповідають, готувати їжу доводилося на вогнищі. Як ми знали, була в Марті одна евакуація, там ми сиділи в підвалі, було ну, дуже, дуже шумно, дуже опасно виходити, і ми не могли просто вийти навіть. Вот. До того момента, когда начались активные боевые действия, нам не объявляли о ну, То есть очень много людей ходили, мы сидели в подвале, ждали, это как манна небесная, но, к сожалению, не было. В третий раз мы только... Слава Богу, і то ми їхали стоя з сином, і це було дуже важко. Чотирьохрічна Аліса, яка теж ховалася у бункері Азовсталі, до Запоріжжя приїхала у супроводі попутників із евакуаційного автобусу. Її матір затримали на блокпосту у мангуші російські окупанти, і де вона зараз – невідомо. Про це розповіла заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова. Загалом під час евакуації з території Азовсталі загинули троє військових – Поранень. Ми вдячні долі, що за кожного маріупольчанина, мешканця міста, яке врятувала всю Україну, це люди, які надали можливість нам укріпитися і врятувати тисячі, десятки тисяч життів наших, своїми життями, своєю, своєю позицією людською, своєю, своїми поступками. Свою удачу і дівчинкам. У нас такі нещодавно працюють зелені коридори, насправді. З березня місяця їх не було, але ми вивезли з березня місяця 110, більше 110 тисяч Марюпальчан і ще більше 150 тисяч мешканцев Запорожской области. Пример Порт-сити, пример Мангуша. Людей просто не пускали в автобусы, люди требовали фильтрацию, а два или три случая по Порт-сити было по Мариуполе, просто автоматная очередь людей разгоняли. То есть они та сторона не заинтересована, чтобы наши люди виїжджали на територію України. Долучитися до евакуаційної колони мали жителі тимчасово окупованої території Запорізької області. Однак російські військові заборонили автобусам зупинятися. Новини на Суспільному. Запоріжжя.